Te tudsz időt utazni? Én igen, figyelj, megmutatom. Te is velem utaztál, 2,2 perccel mentünk előrébb az időben, sőt térben is. Ha azt nézzük, hogy a Föld milyen tempóban megy körbe a nap körül, 2 másodperc alatt megtettünk 60 km sőt ennél messzebb is mentünk, hiszen a nap sem egy helyben áll statikusan, hanem száguld előre keresztül a Tejút energiáján. Kettő másodperc alatt 400 kilométert utaztunk. Ugyanilyen egyszerű időben is utazni. Csak ne korlátozzuk le magunkat a földi, háromdimenziós fizikai síkű vonalakra. Engedjük kicsit szabadon a gondolatainkat. Ennek kapcsán szeretettel várjuk a következő előadásomra. Folytatódik ismét az Akasza Beszélgetések online előadás sorozat, a következő alkalmunk július 9-én lesz, este 6 órától fél nyolcig az online térben. A Zoom online tantermet fogjuk használni, amihez te is igen egyszerűen tudsz csatlakozni. Küldünk majd hozzá segédletet. Katincs rá az info.sorslevelek.hu oldalra, ott megtalálsz mindent. A témánk ezúttal a mindennapi időutazás. Szó lesz az időről. Egyfajta mennyiség, vagy energia, amin keresztül szágódunk, és egy egészen más minőségben utazzuk át. Megnézzük, hogy van-e idő, vagy nincs, egyáltalán számít-e? Hogyan viszonyul egymáshoz az idő és a tér? Miben különböznek az érzések és a valóság? Hiszen ugyanaz az energia, az az esemény egy más térbeli és időbeni pontban egészen máshogy csengett le. Szó lesz arról is, hogy az idő tulajdonképpen olyan, mint egy fa. Nem egy egyszerű vonal, hanem elágazások vannak benne. Megyünk előre, történnek események, hozunk döntéseket, és minden egyes kereszteződésnél, csomópontnál elmegyünk valamelyik irányba. Idővel szétágazik majd a végtelenség felé. Lehet, hogy az idő igazából csak egy illúzió, amit a lélek teremt, hogy segítsen nekünk tudatosabban megélni mindazt, amiben vagyunk. És van még egy kérdésem. Miért nem találkozunk időutazókkal? Vagy lehet, hogy találkozunk velük, csak nem is tudunk róla? Érdekes kérdés. A végén pedig különböző tanácsokat is adok majd, hiszen tudjuk, hogy hogyan kell időt utazni. Így néhány egyszerű tanácsot megtartva sokkal hatékonyabban és sokkal jobb elágazásokon keresztül tudunk menni. Ilyen és ehhez hasonló témákról lesz szó, tehát július 9-én Akas a beszélgetések minden mindennapi időutazás című előadása lesz. Este 6-tól kezdünk a zoom Egy jegyfoglaláshoz pedig kattints az info.sorslevelek.hu-ra. Szeretettel várlak a következő alkalmon. Namasté!